زوجي توفي وعندي ولدان ولهما مال في بنك ربوي. آه اذا كنت اذا كنت ايتها الام الكريبه تستطيعين ان تستخرجي هذا المال وان تضعي المال في بنك اسلامي فيجب عليك ان تفعلي، يجب عليك ان تفعلي ولا تتاخري والا تتاخري في ذلك، اما ان كان المال موضوعا فيما يعرف بالمركز الحسبي وانت لا تستطيعين ان تستخرج هذا المال الا بعد ان يبلغ الاولاد السن القانونيه المعروفه فلا إثم عليك حينئذ ولا حرج وبمجرد بلوغ الأولاد لهذا السن يجب عليك أن تبادري وأن تستخرج هذا المال وأن تضعينه في بنك إسلامي وأن تزكي هذا المال كله دفعة واحدة اه يعني وهذا هو الذي أستريح إليه وقول شيخ الإسلام لتنمية رحمه الله تعالى